Директор Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик йде до поселення Черняхівської культури, яке він знайшов біля села Вільхівчик два роки тому. «Ліворуч від нас протікає річка Збруч, якраз на цій ділянці. Ми можемо проглядати і культурний шар, і залишки Черняхівського поселення, яке ну, під впливом природних факторів змивається в саму річку. Місце було знайдено випадково під час Моєї Чоловік каже, через те, що берег руйнується і артефакти, яким до двох тисяч років змиває річка, тут потрібно провести розкопки. «Приблизно на глибині пів метра, місцями метр бита посуда, кості тварин. Ми можемо знаходити і от, частина рогу великої рогатої худоби. Це поселення може мати протяжність приблизно 200 метрів, каже Тарас Василик. За його словами, тут можуть бути залишки кількох десятків будинків. «Думаю, що тут було або якесь маленьке виробництво, або якась факторія, торгівельний центр, де щось виробляли, міняли, перепродували. Каже, на всі необхідні дослідження потрібно приблизно 100 тисяч гривень. Розповідає, писав грант в Український культурний фонд та шукав спонсорів. Грошей на розкопки поки що ніхто не виділив. Також розповідає, не вдалося знайти і археолога, який міг би провести розкопки. Після досліджень знайдене планують перевести в Гусятинський краєзнавчий музей, каже Тарас Василик. У нас представлені і трипілює Чернігівська культура. По черніхівській культурі у нас трошки скромновата виставка. Плануємо створити ще ще один. Отакий такий експозиційний шкаф, е, окремо для експонатів, які будуть знайдені на Вільхівчицькому поселенні. Чоловік розповів, чим черніхівська культура відрізняється від інших. Оце є фрагмент горщика періоду черняхівської культури. Він відрізняється від Трипільської тим, що тут переважно вся кераміка черняхівської культури, такого сіроватого забарвлення. І досить скромна в розписах. Директорка обласного центру охорони пам'яток культурної спадщини Марина Єгодинська каже, для того, щоб провести у Вільхівчику археологічні дослідження, потрібно розробити відповідну програму та виділити кошти з бюджету громади. І там закласти дослідження пам'ятки археології. Для того, щоб археолог виїхав, він має знати. Ну, чим він буде харчувати студентів? Яким чином він зможе перевести студентів з Тернополя до місця розкопок. У Тернопільській області, каже Марина Єгодинська, дослідженням Черняхівської культури займається археолог Михайло Сохацький. На камеру спілкуватися він відмовився, бо за його словами, зараз немає на це часу. Каже, якби громада виділила кошти, він би досліджував знайдене поселення, щоб зробити це цього року в бюджеті грошей немає, каже заступниця голови Гусятинської громади Наталія Моцко. За її словами, це можуть внести в бюджет наступний рік. Я думаю, що ми можемо донести це питання до розгляду депутатів. Доречно було б зробити, напевно, такий інформаційний ролик. Чи це зробить Тарас Ярослав, чи хтось з працівників відділу культури спочатку проінформувати про це? Якщо депутати приймуть рішення що це вартує уваги, що це вартує підтримки, а я думаю, що воно таки вартує цього, тоді чому ні. Діана Ярошенко, Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.